Хмельничанка Олена вирішила долучитися до акції «Збери книги для дитячої лікарні». Я знала про цю акцію, і в мене дитина вже виросла, доросла дочка, і я вирішила принести ці книги, щоб вони приносили користь теж іншим дітям. Я дуже рада, що такі акції і залучають людей. Акцію започаткували працівники Центральної публічної бібліотеки, розповідає її працівниця Олеся Горобняк. Започаткувалася вона на час літературного фестивалю слово «єднає». Зараз вона проходить в нашому Хмельницькому цей фестиваль, діє з 13-го він вже почався і буде до 25 вересня. І під час цієї акції ми збираємо книжки, тому що у нас дуже багато відвідувачів і в нас, і в центральній філіях. Збирають книги для читачів різного віку, додає Олеся Горобняк. Маленьких з бавлянками про колобок, про курочку рябу і для старших, про попелюшку, про принцесу на горошині, ну в лікарні лежать діти різного віку, і тому ми нема обмежень по категорії. Чому саме книги? Тому що там багато часу діти проводять, і коли батьки разом з дитиною почитають книжку. Переглянути ці яскраві картинки, у них будуть позитивні емоції. Усім, хто долучився до акції, говорить Олеся Горобняк, працівники бібліотеки пропонують написати листівку для дитини з побажанням швидкого одужання. педагог організатор Хмельницької міської дитячої лікарні Оксана Дика каже, наразі у їхній бібліотеці налічується 600 книг. Є різноманітні книжки, і енциклопедії, і казочки для маленьких, і також різні оповідання, загадки, які дітки люблять читати і приглядати. Пацієнти в ігровій кімнаті перебувають по годинам, додає Оксана Дика. Спочатку приходить одне відділення з одного відділення діточки, потім ми провітрюємо. Приходять дітки з іншого відділення. Дітки приходять не самі, а також з мамами, з батьками. Це допомагає їм поринути у світ казки, у світ творчий. За словами Олесі Горубняк, прийматимуть книги до 25 вересня. Принести їх можна в будь-яку філію Централізованої бібліотечної системи Хмельницького. Валерія Ковальчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.